Будівництво початкової школи у мікрорайоні виставка завершено на 80%, розповідає директор підрядної організації Валентин Коваленко. Його підприємство виграло тендер на будівництво у 2017 році. Каже, вже під'єднали електрику, тепло- та водопостачання. Зараз виконуються опоряджувальні роботи, а саме це укладання плитки керамічної і опоряджування кімнат, приміщення. Зараз в нас основна частина людей працює. І приступаємо до фасаду. І щоб за серпень місяць ми змогли поставити обладнання, парти. Додає будівля у 2017 році, їм дісталась від попереднього підрядника і мала два поверхи, нині побудували чотири. Були судові тяганини, той підрядник, який у березні був не платіжоспособний і не він не проводив будівництво. Начальниця управління капітального будівництва Хмельницької міськради Тетяна Поліщук пояснює: "Зараз у суміжному приміщенні, до якого прибудовують школу, знаходиться початкова школа і дитячий садок. Тому навантаження зараз на існуючі будівлі дуже велике дітки перебувають в дуже стислих умовах щодо класних кімнат, і це спричинило, як основна була підстава для того, щоб прибудувати будівлю. Додає, внову збудоване приміщення перейде вся початкова школа, що, відповідно, збільшить місця в дитячому садочку. Крім того, за час будівництва школи вносились зміни в її проект, каже Тетяна Поліщук. Щодо перебудови цих приміщень, також ми розгалужували на два класи для вивчення оцих мов, також передбачали, додатково ліфт, який у нас первоначально не був передбачений в проекті. Наразі цей ліфт не просто для забезпечення маломобільних діток, а цей ліфт іде з димовидаленням на випадок, як забезпечення, щоб піднімалися дітки, так і пожежогасіння. Директор підрядної компанії Валентин Коваленко додає, внесення змін до будівництва потягнуло за собою більшу частину бюджетних коштів. Хмельницький міський голова Олександр Семчишин говорить, будівництво школи розраховане на дві черги. В наступний рік на 2022 рік плануємо реалізувати другу чергу. Друга черга це утеплення існуючих будівель і будівництво спортивних майданчиків на території і школи і дитячого садочка. Загальна вартість усього об'єкту 56 млн грн. Додає, які школи також будуються в обласному центрі. Будуємо школу на Залізняка, початкову школу. орієнтовно десь 700-720 діток зможемо туди забрати. Крім того, ми будуємо корпус ліцею номер 17. Каже, всі об'єкти будуть завершені в кінці 2021 року. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.